Lazy. كيل بز كيلافي لي بار اي لا غرونطاي كيزمن كيلاميرس ما كون فاهي هذا القلب غتقني مكراش نبيعو ديتاي حيث الدنيا مع الزرب قافي اردو طاح وقت ندير ديال الوليات راه ديرين كولاب العمر كيزيد غير سكور كارميرو ناض لا ق علمتني دغيا نجيو ما نعاشاش الروطار لي مزينه غادي تجي لاله فاطمه مير البيك شحال كان معقل وشاعل في ميجان داري شحال هز ديال الضاق ومرحبا باللي جات تقول لي ربي حنا صدقوها كنباج كنقرقل البيك قانع ودي غير يدارو سير قول فالي ونقدوش الدف اجيبولو شي بيانو ، اجيبولو شي بيانو ، فهاد راني نفوال انا طالع انت كاتشول ، باشي راجل انت كاتلول ، سير سقس عليا وسول ، فهاد العيش راني انا انايا طالع انت كاتهول مناشي راج نتا غتوه سقس عليها راني قوه <تصفيق> جري جري جري مو كان لي غنجيب البلاد لي غنخويا جري جري جري قدرك خوي تجيب خليك مفعل الشيطان <تصفيق> جري جري شاجي كي خلاهم في كل أطرق راكن في دوم يعلي فينهم غير الدياب لارك كلهم ما ما في دوم كيف الدياب لو باوني نيش ما باونيش نكون درويش دماغي باوني غارق ماناتي وشي كاي كل شي مراتيش دراري باشي إيشو بيسي برمو كانابيس ديك الحلوة كي تقرروا ليارا كريتا أشو كي الكلاب النفس عندهم أنت ما عندكش باش تفيدنا هاد المزيكا راه دميها نعطيكها <تصفيق> دونك باس واقف فرماسي نعطيك كل كي العكس ديالي شانتا عليك قدام وصل اللي ندوروووو لا تقباح كلسي عالدندور فهاد الكاميرا راني مفوال انا طالع انت كتشول باشي راجل انت كتلول سير صحصح عليا وسول فهاد العيس راني مفوال انا يا طالي انت غت هو ملا شراج انت غت هو سقس جري جري جري مو اللي غنجيب البلاد لي غنخويا جري جري جري قدرك خوغي غيس جيب خليك مفعيل الشيطان جري جري جري مو اللي غنجيب البلاد لي غنخويا كتبع للشيطان سلي سلي سلي مكلفة نسيب خويا